П'ять автобусів на платформі, яких розгорнуть пересувні пункти вакцинації, зокрема й від COVID-19, отримав Запорізький обласний лабораторний центр від Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ. Про це розповіла обласна координаторка з вакцинації проти COVID-19 Марина Колерова. За її словами, відтепер зможуть вакцинувати жителів віддалених населених пунктів на підконтрольній території Запорізької області, а згодом і на її деокупованих територіях. Приспособлена для столика, прививочный стол, и на нем должна быть термоконтейнер с вакциной, коробка для утилизации, шприцы и серветки, спиртови для обработки места укола. Здесь присаживается человек рядышком, оправляют взводы. Вот, вот эти дули, так сказать. І якщо інвалід на колясці, він може теж підняти, заїхати. За словами Марини Колерової темпи щеплення проти COVID-19 на території Запорізької області уповільнились. На жаль, ми маємо щотижня трохи більше 400 щеплень. Це ну, в порівнянні до довоєнним періодом, ми мали в день навіть до 15-16 тисяч по області. Безумовно, у нас 4 райони області окуповані, тому ми не маємо там можливість проводити щеплення. Щеплення проти ковіду треба проводити. Одне щеплення – це замало, воно ніяк не захистить. Треба повні курси – два щеплення і бустерні дози. Нині в обласному центрі та на території Запорізького району від COVID-19 вакцинують у 38 стаціонарних пунктах щеплення, які знаходяться при закладах охорони здоров'я, говорить Марина Колерова. Вакцини використовуються, як і раніше, Pfizer, CoronaVac, є в нас вакцина Johnson. Людина, якщо щеплювалась, наприклад, не обухована територія, починала щеплення з CoronaVac. Вона може тут щеплютися, або коронавака, або фазера, але якщо її немає, може коронавака, може будь-якою іншою, і навпаки. Тобто є всі вакцини, які є. Більш того, ми щеплюємо на сьогодні дітей від 5 років. Від 5 до 12 років використовується саме дитяча вакцина, вона має свою, своє дозування і свою імунну нагрузку, так скажімо а далі використовуються в після 12 років вакцини для дорослих.